Стали для звернення до суду для того, щоб зобов'язати е, відповідний структурний е, е, підрозділ, саме департамент захисту виконавчої Миколаївської міської ради, укласти договір особою, е, яка буде надавати е, послуги щодо е, догляду е, за Красновим Олексієм, в нашому випадку громадянином е, цілодобово, і вже в судовому порядку на, е, щоб було це рішення виконано.